قصيده على ابواب الحنين للشاعر دكتوره امل العرب على ابواب الحنين اتركت ابياتي على ابواب الحنين اتركت ابياتي اكتشف من وجع السنين كل آهاتي على ابواب الحنين اتركت ابياتي ارتشف من من وجع السنين كل آهاتي وألتمس من أشواقك أن تسمع نبضاتي، وألتمس من أشواقك أن تسمع نبضاتي، وأن لا تحكم على درب الهوى، أن يزقن في محراب عزالي، ولا تحكم على محراب الهوى، أن يزقن في محراب عزالي، ولا تحكم على درب الهوى، أن يزقن في محراب عزالي. استحلفك بالله، استحلفك بالله أن تركو لحالي، استحلفك بالله أن تركو بحال لحال، وأن تركو بقلبي فالحنيء إليك مزّك أوطاري، استحلفك بالله أن تركو لحالي، وأن تركو بقلبي فالحنيء إليك مزّك أوطاري، حرك أو جاع. وحرك أوجاع كانت كدفنت في سجلاتي، وحرك أوجاع كانت كدفنت في سجلاتي، وهجمت الأسواق، وهجمت الأسواق على أمواج, أمواج ألاني، وقذف بالهواء، وقذف بالهواء في شواطئ وبرام. وهزمت الأشواق على أمواج ألامي وكذفت بالهوى في شواط غرامي فهيا فهيا تعال فهيا فهيا تعال نعيد للحب الغالبي فوحدك أنت فوحدك أنت من يستطيع أن ينتزع أسواب أحزاني وحدك أنت من يفجر الهيام في فؤادي وحدك أنت من يستطيع أن ينتزع أثواب أحزاني ووحدك أنت من يفجر الهيام في فؤادي وحدك وحدك من يرسم لوحات الفرح على أحلامي وحدك من يرسم لوحات الفرح على أحلامي فأنت النبض فأنت النبض الذي يعصب في دقاتي وأنت العشق الذي يترنم بي ألحاني فأنت النبض الذي يعصف في دقاتي وأنت العشق الذي يترنم بي ألحاني أرجوك لا تهب رياح القسوة بقلبي ولا تزيد سعات الحجر في وجهي. أرجوك لا تهب رياح القسوة بقلبي ولا تزيد ساعات الحجر في ودن فغيرك أنت فغيرك لا يملك السباع فغيرك لا يملك